دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مرزی جمعان و تنی سالم داشته باشید امروز میخوام در مورد سامانه دفاع هوایی S400 روس صحبت بکنم امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و دنبال بکنید برنامه ها رو نظرات خودتون رو در کامنت ها اگر بنویسید منو خوشحال خواهید کرد و اگر پخش بکنید برای دوستانتون انسان های بیشتری قابل به دیدن و رویت این میشه پروژه S400 پروژه که برای دفاع از آسمان کشورهایی که ازش استفاده میکنن به کاربورد نمیشه پروژه که تقویت شده پروژه S200 و S300 هستش و در سال 2001 به ارتش روسیه به سامانه دفاعی ارتش روسیه اضافه شده دولت روسیه ادعا میکنه که برد اون دو برابر موشکهای ناتو هستش که پاتریوت نام داره به گفته روسا قادر به تشخیص صد هدف به طور همزمان و درگیر شدن با 12 هدف همزمان رو از فاصله 400 کیلومتری داره میتونه انواع هواپیماها و انواع وسیله پرنده از درون و موشک های بالستیک و موشک زمین به زمین و موشک کروز رو داره های بالستیک موشکهایی هستند که به صورت گنبدی از زمین پرتاب میشن و در زمین دشمن بعد زمین میخورن و و این ها رو بهشون میگم بالستیک ولی به دلیل اینکه کره زمین حالت کروی داره از فاصله دور نمیشه رادارها قادر به تشخیص اهداف فاصله دور نیستن به دلیل اینکه رادارهاز مماس بر کره زمین هستند و هرچی فاصله زیادتر میشه قادر به تشخیص نیروهای دشمن نیستند به همین دلیل ادعای روسها برای اینکه رادار اینها 400 کیلومتر رو پوشش میده تا حالا در هیچ جنگی و در هیچ مناظره ای ای اثبات نشده موشک های S400 سنو موشک حمل میکنن سنو مهمات به کار میبرن مهمات دو بسیار دوربردشون که به نام چهل N6 هستش موشک های برد متوسطشون که 9 ببخشید 48 N6 نامیده میشه و موشک های برد متوسطشون که 9M96 نامیده میشه موشکای 40N6 قابلیت هدف قرار دادن اهداف پرنده رو در فاصله 400 کیلومتری و در ارتفاع 30 کیلومتری داره. موشکای 48N6 در محدوده 250 کیلومتری و برد متوسط هستش. و موشکای N 96 در برد کوتاه و در محدوده 125 کیلومتری فعالیت می کنند. موشک های S400 مشکهایی هستند که برای دفاع از یک نقطه مشخص کاربرد دارن اینها مثل مشکهایی هستند که سیستم های پدافندی هستند که برای دفاع از یک نقطه مشخص، به کار برده میشه و در کشورهای در حال حاضر در کشورهای روسیه چین و هندوستان به کار برده میشه کار قابل قابلیت کارشون دفاع از نقطه مشخصی هست مثلا برای دفاع از برای دفاع از یک سامانه موشکی برای دفاع از یک نیروگاه اتمی برای دفاع از یک چطور بهتون بگم یک کاخ ریاست جمهوری یک مجلس یک شهر کوچک قابل برای این طراحی شده در صورتی که موشکهای پاتریوت یک قسمت از سیستم دفاعی ناتو هستش و با های مختلف و با سیستمهای مختلف همراهی میکنه در صورتی که از 400 یک پروژه کاملا مستقل هستش در, موش... در اس 400 ها ما سامانه رهوری یا فرماندهی متحرک یک سامانه رادار و نوع سامانه موشکی داریم سامانه موشکی که قادر به شلیک چهار موشک هستش و یا سامانه موشکی که قادر به شلیک 16 شونزده موشک هستش ولی رادارهای های اس 400 همراه خود این پاکت در نقطه مستقر میشه برعکس سیستم های پاتریوت که در سیستم های پاتریوت از رادارهای مختلفی که در کشور هستش استفاده میکنه و یک سیستم تکمیلی هستش در صورتی که به دلیل وسعت زیاد روسیه سیستم طراحی شده در روسیه سیستمیه که فقط برای نقاط مشخص و حساس طراحی شده وسعت خاک روسیه اجازه نمیده که ما سیستم پاتریوت رو درش به کار ببریم یا مشابه پاتریوت رو درش بکار ببریم. بسیار نقاط کوری درش وجود داره برای کنترل غرا... کنترل این همه خاک وسط این همه خاک به مز... به رادارهای بیشمار احتیاج داریم که روسیه قادر به تامین این نبوده برای همین سعی کرده سیستم رو جوری طراحی بکنه که برای نقاط مشخص و استراتژیک، بتونه از قابلیت موشک های S-400 استفاده بکنه موشک های S-400 از سیستم دفاعی S-400 به طوری که روزها میگن در مقابل موشک های کروز هم قابل دفاع از منطقه هستش موشک های کروز موشک های هدایت شوندهی هستن که نزدیک به سطح زمین پرواز میکنن به همین دلیل مورد دید قرار گرفتنش یا از طرف رادار تشخیص داده شدنش یک مقدار مشکل هستش و به همین دلیل ادعای روس‌ها اگر درست باشه سیستم S400 سیستمی بسیار ای هستش. سیستم S400 همراه خودش رادار خودش رو داره که برد 400 کیلومتری داره به جوری به طوری که روس‌ها ادعا می‌کنن و همچنین همزمان سیستم موشکی و گردان همراه خودش رو داره یعنی همزمان هم رادار رو همراه خودش داره هم سامانه حمل موشک ها رو همراه خودش داره و هم سیستم پشتیبانی رو همراه خودش داره و در یک نقطه مشخص قرار میگیره و اون نقطه رو مورد دفاع قرار میده سیستم S400 تقویت شده سیستم S300 هست ولی اگر فراموش نکرده باشم سیستم های S-300 در بیشتر کشورهای بلوک شرق قدیم مثل اسلواکی و بلغارستان و کشورهای دیگه مورد استفاده قرار می گیره و برای دفاع از مراکز حساس S-300 استفاده می اونطوری که من به خاطر دارم دولت ایران هم تصمیم داشت که سیستم S-300 رو از روسیه بخره برای دفاع از مراکز اتمی یا نیروگاه اتمی بوشهر ولی با مخالفت های اسرائیل و با فشاری که اسرائیل آورد ایران قادر به خرید سیستم S300 نشد. روسیه سیستم S400 رو به دولت ترکیه هم فروخته و این فروش سیستم S400 به دولت ترکیه باعث شده که دولت ترکیه با دولت آمریکا و ناتو دچار اختلاف اساسی بشه و از پروژه S35 دور بشه من سعی میکنم فیلمی رو هم در مورد هواپیما های F-35 و یا سیستم های پاتریوت درست بکنم چون این اولین فیلمی هست که به این شکل دارم اپلود میکنم ممکنه که یک مقدار اون کیفیت لازم رو نداشته باشه از پیش, پیش از شما عذرخواهی خواهی کنم، امیدوارم همراهی بکنید و کمک بکنید تا بتونیم که این فیلم ها رو تقویت بکنیم و بهتر فیلم ها رو به صورت بهتری زبط بکنیم و بیشتر بتونیم به سم و نظر شما برسونیم امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که نظرات خودتون رو در زیر کامنت های این یوتیوب این کانال قرار بدید و من رو از نظرات خودتون مطلع بکنید با امید دیدارتون